درود درود به همه شما عزیزان و دوستداران علم امروز هم با هم و هدف مشترکمون که و موفقیت بود در خدمتتونم ولی در بازارهای فارکس و سیفی بورس تو بورس بین‌المللی حالا فارکس چی سیفی چیه اصلا بعد چه صحبت‌هایی میشه راجع به اینها کرد و چه اتفاقاتی داره اینجا میفته میخوایم امروز راجع به صحبت کنیم در فارکس ما معاملاتی رو که داریم انجام میدیم معاملات جفت ارزهای رایج دنیاست که توسط شرکت‌های بزرگ دنیا، کمپانی‌های بزرگ در واقع و مؤسسات مالی بزرگ دنیا و حتی بانک ها و شرکت‌های بیمه داره ارزه و تقاسام میشه. ترید و فروش تو این بازار اینقدر بالا است که بالاترین رنج حجم معاملات رو داره و نزدیک به 5 تریلیون دلار در روز هست. حجم معاملات بسیار گسترده‌ای و با 40 سال قدمت چه 40 ساله تو این بازار داره کار انجام میشه. ما از دنیا عقبین. از زوتا خودمون رو برسونیم ببین چه خبره بله در سی چه اتفاقاتی داریم افتته در سی که بازار بزرگ دنیا هست و همین گذرهای بزرگی اومدن اونجا شرکت‌های بزرگی سرمایه‌گذاری اومدن و ما میتونیم ارزش سهام اونها رو خریداری بکنیم داستان چیه ارزش سهام شرکت‌هایی مثل نزدک مثل S&P، مثل داو جونز اینجا خرد و فروش میشه شما میتونید حتی خرد و فروش نفت تلا یا حتی کریپتو ها را حتی اینجا شامل میشه کریپتوکارنسی یا همون ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین اینا یا سهام شرکت های بزرگی مثل ارز سهام شرکت های بزرگی مثل اپل مثل گوگل مثل آمازون و هزاران هزار شرکت دیگه که اینجا فعالیت خودشون رو شروع کردند و در کار میکنن ما سهام ارزش سهام اینها رو میتونیمخریر فروش کنیم و استفاده کنیم حالا این کار به چه شک انجام میشه همونطور که شما اطلاع دارید به عنوان یک تریدر در بورس ایران هم. ما این کار رو توسط کارگزار انجام میدیم یعنی تصدی یه کارگزاری که تعیین کنیم یا همون بروکر در واقع اسم خارجی‌ش رو ما می‌ذاریم بروکر توسط این بروکر این خریدها انجام میشه و این بروکر میونه این ابزارار مالی رو برای ما معاملاتی رو برای ما خرید و فروش میکنه حالا ابزار معاملاتی چیه ابزار معاملاتی همین واسه همین هر که ما خرید و فروش میکنیم جفت ارزها یا مثلا همین سهام شرکت ها طلا نفت یا حتی ارزش سهام کمپانی بزرگی مثل نزدک اینها همشون چیزهایی که ما داریم در این بازارها توسط کارگزارها یا بونکر ها و فروش میکنیم حالا کجا ما سود میکنیم زمانی که این گپی میفته بین این سهامها، ها بین این ارزش سهامها ها بالا میره یا پایین میاد که این گپی رو ایجاد میکنه این بالا پایین رفتن ما اینجا خلده فروش همونو انجام میدیم یعنی در سعود یا نزول ما میتونیم و فروش کنیم جلسه قبلا اونجور صحبت کردم این سودون موضوع برای چی تو سودون اونجور به خاطر اینکه ما داریم در این دو طرفه کار می‌کنم و این تفاوتش با بورس ایرانه. در بورس ایران من صحبت کردم در جلسه قبل که بورس ایران دو طرفه نیست و فقط یک طرفه و فقط ما در اوج میتونیم به سود برسیم ولی در این بازارها ما در اوج و در افول هم میتونیم به سود برسیم حالا فارکس و جفت ارزها چی هست ببخشید یک تک تک بکنید لطف کنید برید سپاسگزارم راجب یه فایکس بیشتر صحبت کنم و بعد بریم روی بحث سی‌اف‌تی ببینیم اصلا CFT چی هست بیشتر راجعش صحبت کنم بفرمایید خدمتتون بگیم که در بازار فایکس ما با خونیم جفت ارز جفت ارز یعنی ای. یعنی مثلا پوند به دلار جفت ارزای مهمو من الان راجعش صحبت میکنم که شما بدونید جفت ارزایی مثل دلار دلار امریکا دولار به دلار کانادا پوند به دلار امریکا جفت ارزایی مثل دولار استرالیا به دلار آمریکا و یا دلار آمریکا به ین ژاپن یورو به دلار پوشانی میکنم درشت اینها جفت ارزهایی هست که در بازار در واقع فارکس داره صورت میگه. از عذرخواهی می‌کنم اون ماژیک قرمز رو هم به من بدی ممنونم که اصلا ببینیم اینا چی هست گاست میشه. ما اینجا یه دونه ارز پایه رو داریم. به این جی‌دی‌بی که در واقع پوند هست بهش میگن ارز پایه و اون دومی ارزیه که بر اساس ارز پایه نرخ گذاری میشه. یعنی شما در واقع میای ارز پایه رو بر اساس ارز دوم خرید و اینجا تعیین میکنه که اصلا به چه شکلی هست و این خرید داره به چه شکلی سومت میکره چیز دیگه ای که بعد راجع بهش صحبت کنیم توی بازار CFD توی بازار CFD ها ما این موارد رو داریم برای خرید فروش به طور کلی دکی کمودی ها هستن کمودی تیز کومودی تیز ها هستن که مثل دقیقا مثل طلا و نفت و این چیزها هستند در این بازارها که داره خیلی فروش میشن شامل کمدیتیز میشن یکی ایندیتی هست که اینها شامل همون در واقع نزدک و ارسای مثلا شرکت های بزرگ مثل نزدک یا مثل S&P یا همون داجوز و هزاران ارز سهام شرکت بزرگی دیگه هست. یکی دیگه از چیزهایی که اینجا خراطتونش میشه استاک استاک CFT ها هستند این است CFT ها چی؟ ها؟ همون درواقع سهام شرکت های مثل اپل یا درواقع مثل تسلا اینجا داره خرید فروش میشه گوگل، آمازون، ایکس تمام اینها داره اینجا خرید فروش میشه و یه بخش دیگهی که دارن که من قبلام راجعش صحبت کردم همون کریپتو هست که اینجا در کریپتو ارزهای دیجیتال مثل بیت کوین که بر اساس یو هست دلار امریکا یا اتریوم اینجا داره خرید فروش میشه. پس پایه اصلی در سی ها یک، دو، سه و چهار تا پایه اصلی دارن که در چهار لبل مختلف داره این خرد و فروش انجام میشه حالا این بازارها تو چه ساعتهایی کار میکنن و به چه شکلی هستن و اصلا ما چه چجور اینها رو تحریل بکنم و کی باید بخریم که فرصت مناسبی برای خریدشون هست یا ارزش سمامشون به چه شکلی هست الان راجب اونها یه مقدار بیشتر توزید میدن خدمتون بگم که مثلا در بازار فارکس ما 24 ساعت شبانه روز میتونیم کار کن جالبه در 24 ساعت شبانه روز یعنی شما هر زمانی که بخواید میتونید وارد این بازار بشید خرد فروشتون انجام بدید و بیارید بیرون ولی این 24 ساعت شبانه روز شامل دو روز میشه یعنی یک شنبه ها و شنبه ها در باقی شنبه یک شنبه ها تحتیلی به جز شنبه شنبه بقیه روزای هفته رو 24 ساعت شما میتونید فعالیت کنید و هیچ تعطیلی و مراسم خاصی هم نداریم که فکر کنی آلا مثلا توی چندان مراسم فلان مثلا تحتیلی دارن عید فلان تحتیلی دارن نه این است ولی در بازار سی شرط شرایط فرمان عموماً هشت ساعت کاره ولی خب باید بدونیم مثلا وقتی داری توی بازار مثلا اپل می‌خوای می‌خوای سهام استاک اپل رو بخری، ارزش سهام اپل رو بخری بعد بدونید که این مال بازار امریکا است. خب، میای تو بازار امریکا ببینی چه ساعتی تو بازار امریکا فرابوش داره انجام میشه. باید اینو بدونید شما که مثلا ساعت 12 ظهر تا 8 شب بازار بازه. و شما می‌تونید سهام رو خرید فروش فروش یا مثلا سهامی که مربوط به چه میدونم انگلیس هست یا همون لندن شما باید بدونی در لندن چه ساعتای بازی که ساعت مثلا کار در لندن از ساعت هفت صبح تا سه بعد از ظهر یا مثلا در آسیا به چه شکلیه در استرالیا به چه شکلیه در استرالیا فکر میکنم از ساعت 9 شب بود بره تا 5 صبح این تایم رو این گپ رو ما داریم که میتونیم تو این بازار فعالیت می‌کنیم اینها چیزایی هست که شما باید بدونیم اما حالا چطوری ما میتونیم در واقع وارد این بازار بشیم بعد چه جوری وارد این بازار بشیم ببخشید تفاوت قانونا چیکار کنیم که اصلا ما چجوری وارد این بازار بشیم ما قبلی صحبت کردیم گفتم از طریقه چی؟ گفتم از طریقه بروکر از طریق بروکر ما میتونیم وارد این بازار بشیم یا همون خدمت شد یا همون اه... کار بزار رو اه... پس دو تا بازار رو ما معرفی کردیم CFD ها و فارکس که توسط بروکر میتونیم وارد این بازار بشیم به چه اول از همه بارد سبتران کنیم یعنی بارد ریژیستر کنیم اول اصلا ریجیستر میشیم ثبت نام میکنیم باردن این بازار میشیم یک حساب تجاری باز میکنیم و نهایتا این بروکر به ما یه نرم افزار رو معرفی میکنیم یه صافت رو که خود این بروکر داره باش کار میکنه مثلا برویکر ها دسته های زیادی داره، با صافترهای مختلفی دارن کار میکنن حالا بیشترشون با صافترهای مشابه هم دارن کار میکنن این صافتر رو به ما معرفی میکنه ما این صافتر رو در واقع دونلود میکنیم و شروع فعالیت میکنم توی اون بازار حالا تو بازار فاریکس یه که سی هم شامل چهار تا بازار مختلف بود و میتونست این فعالیت دو کنیم حالا من یا شما که به عنوان یه تریدر موفق هستید، آیا این همه بازار داریم ما باید تو همش سرمانی گذاری کنیم؟ نه من به شما و به تمام تریدرهای موفق دنیا دارم میگم که هیچ وقت یه تریدر موفق وارد تمام این بازارها نمیشه و فقط میاد یه سری رو بررسی میکنه تحلیل میکنه و در زمان مناسب وارد این بازار میشه و معاملاتش رو انجام میدیم حالا این تحلیل به چه شکلی صورت می گیره؟ و ما باید به چه شکلی تحلیلمون انجام بدیم قیمت رو ارزیابی بکنیم و کجا بدونیم این این بازارها بشیم باید به شما بگم که این تحلیل ها به دو شکل انجام شه یکی تحلیل های تکنیکال هست یکی هم تحلیل های فاندامنتال حالا تکنیکال چیه و فاندامنتال شیه. اول میام روی فاندامنتال توضیحی من خدمتتون بگم فاندامنتال به تحلیلایی گفته میشه که توسط اخبارهای جهانی یا اتفاقاتی که توی جهان نفته در واقع این صورت میگیره مثلا اخبار اقتصادی و سیاسی دو مثلا اینو بدونید که مثلا وقتی میان راجبه چه می‌دونام نفت صحبت می‌کنن اینجا باید بدونید که وقتی در راجب نفت صحبت می‌کنه روی دلار کانادا داره تاثیر یا وقتی میاد راجبه طلا صحبت می‌کنه روی فرانک سوئیس داره تاثیر می‌ذاره اینها چیزاییه که ما بعد در این بازارها بدونید پس این صحبت چه می‌دونام سخنگوهای بزرگ یا حتی مثلا سخنرانی‌های آدمای بزرگ میتونه تأثیری روی بحث فاندومنتال و بازار ما داشته باشه این خیلی مسئله معاملی پس بحث های اقتصادی، اکنومیک و سیاسی میتونه تأثیر گذار در این بازارها باشه اینها رو باید بدون حالا تو بحث تکنیکال چی هست؟ من اصخایی میتونم خدمتون بگم می که تو بحث تکنیکال خیلی سریعی این بحث رو کنم خسته نشید تو بحث تکنیکال ما دیگه با یه چیز طرفی اونم نمودار ما یه سری نمودار داریم که شامل یه سری کندل ها هستن مثلا این یه کندل من دارم نمایش میدم که حالا بعدها رو بجبه صحبت میکنیم که یه روند رو در یک نمودار یک تریند رو در واقع در یک بازار به ما نشون میده و یه ترند لاین رو برای ما میسازه توی این بحث توی این روند در واقع ما میاییم تشخیص میدیم که این بازار به چه شکلی هست و کجا باید خرید رو انجام میدیم این چیزیه که ما بر اساس تکنیکال روی نمودارها و شاخصهای نموداری که داریم بر اساس استراتژی که تعیین می استراتژیک که پیاده میکنیم که این نمودارها و شاخصها رو خود بروکر در اختیار ما میذاره با تحجوب اون افزاری که در اختیار ما میذاره ما میتونیم این شاخصها رو این نمودارها رو بررسی بکنیم و همونطور که گفتم یا توی سعودش یعنی توی آپش آفرش یا توی دانش توی نزولش در واقع این ترند رو بررسی کنیم و بتونیم خریده اون رو تو بازار انجام بدیم چون بازار دو طرف است. این مسئله ای که باید بدونیم و باید راجع بهش صحبت کنیم. نکته مهمی که من بعد اینجا به شما بگم اینه که همه چیز همه چیز و همه چیز فقط به آموزش بستگی داره و شما باید حتما آموزش 24 ساعته خودتون رو حفظ کنید. یعنی چی 24 ساعته؟ یعنی هر روز دنبال یه جدید باشی. هر روز دنبال اتفاقات جدید بازار باشید تو دنیا و اتفاقاتی که داره میفته علم روز رو هر روز بررسی کنی آموزشهایی روزتون رو ببینید با آموزش وارد این بازار بشید این بازار نیاز به تمرین و مبارست داره این بازار بازار شانس نیست بازار قمار نیست بازار رمالی نیست شما نمیتونید با شانس و قمار و رمالی وارد این بازار بشید این بازاریه که باید حتما تمرین داشته باشید و بتونید با قدرت وارد این بازار باشید. موفق و پاینده باشید اشا در جلسات بعد من بیشتر راجع به مسائل با شما صحبت می‌کنم. روز و روزی کارتون خوش.